####بالتضافر وجود الجماعة وإخوان الإخوان د العمالة و المسارق اللامركزة في الدولة من أول دراسة اللي عندها وقع كبير على جماعة د العوام ككل هي محطة المدير التحية العمراني للساحل الأكريم العرائش لي كيتواجد كي الآن في مرحلة المصادقة لي جاب مجموعة ديال... المشاريع التنمويه وعطاه على المستوى القريب والبعيد والمتوسط، هنا حنا كنا في برنامج عمل الجماعه كنا قمنا بواحد التدخل على اساس باش تكون الجماعه برمجت هذه المشاريع ديالها يعني خلال مده ديال 2022 2027، وهذ من هذه المشاريع كلها كتنصب في تحقيق واحد السكن لائق للعالم القريب. لا كان عن ما على اللي حلو ما التجهيزات التحتيه ما المرافق العموميه كنتكلم على المشهد العام ديال الجامعه هذا بين المسائل اللي تخلينا في اننا كاين ما كاينش نتيجه هذه النتيجه كنشوف هنا كاين الخلل باش اننا نوجدوا واحد النقط ديال المواد القانونيه او شي دوريات اللي تعطينا تبسيط المصادر اللي تخلي السفينه ديال الجماعه الواقع. تقوم ببناء في المستوى وتحقق اننا التنميه المستدامه انا ما نطولش عليكم كاين مجموعه ديال الدراسات اللي بغينا نقول استثنائي بان يكون مجموعه ديال التدخلات ديالكم التدخلات اذا دي سمعوا الى الاخوان اللي نظر الوقت ان يكون إذا كان القلب واحد شي تدخل ما يعاودش يقولوا الاخر باش نكون عنه الاجابه القافله الاخوان الاطر ذات كفاءه عاليه اكيد من انتظار الاخوان اللي عندهم شي ملفات ديال طلبات البناء كتعرف تعثر او شي واحد بغى يبني شنو الطريقه ديال يعني ديال ديال اللي قصها يعتمدها في تحضير ملف طلبات البناء او شي حاجه اللي عندها علاقه بلا نوت درونسينيمون المعلومات او ورقه المعلومات هذ من كتمنح المواطنين في هذا الشأن يعني اي حاجه عندها علاقه بالبناء والتهميق نفسر ذلك اننا ان شاء الله